Has anat a veure l'última pel·lícula de Marvel, Ant-Man, Quantum Mania? Com a home físic vaig anar a veure-la, oblidant tot el que sabia de física. Els protagonistes se'n van al món quàntic. La quàntica ens explica el funcionament de les coses molt petites. Com hauria de ser en realitat el món quàntic? Anem a fer una revisió spoiler-free de la quàntica. 1. La dualitat o una partícula. Quan anem al món quàntic, les coses tan petites ja no es poden descriure com a partícules. És a dir, no tenen una posició ni una velocitat ben definida. Antman, man en lloc de ser una cosa així, hauria de ser més aviat una cosa aixà. 2. El principi d'incertesa. Si intentéssim trobar-nos amb l'home formiga, ho ha traduït, sona fatal. Mai no podríem saber alhora la seva posició i la seva velocitat. Si sapiguessin perfectament on està Antman, no podríem saber de cap manera a quina velocitat va. S'ha de dir, això com a superpoder estaria bastant cogombra. Ho ha traduït, sona fatal. 3. Viatges en els temps com els venjadors. Això és, això és, això és, ciència-ficció però pura. Ara, és veritat que hi ha unes distàncies tan petites a les quals les lleis de la quàntica i de l'espai-temps es trenquen. És l'escala de Planck, 10 a la 35 metres, un 0, una coma, i 1. Si Antman fos capaç d'anar tan avall, vés a saber quines regles de l'espai-temps es trobaria i si seria capaç de fer un viatge en el temps. Però, ei, que quan torni, vagi els 3 premis Nobel que li esperen.